Рафаэлка, это собачка Зефирка, это шоколадка, вот это пудинг, это кекс, а нет, это у нас кто? Это маффин. И вот кекс. Ми їх всіх дуже любимо, ми дуже раді, що знайшли нову класну сім'ю. Ані всі пристроєні вже. Це виводок вафельки. Її привезли військові з Херсонської області. І малим, і їх мамі вже знайшли нових власників. З початком війни приватний будинок та садибу довелось модифікувати, говорить ветеринарка Ганна Полянська. Тварин сюди приносять як волонтери, так і власники. Який нас охороняє. Його власники, вони лікарі, зараз спасаються житті, а він поки що в нас на перетримці. В самому будинку стоять клітки. Частина з них для котів, які долають післяопераційний період на стаціонарі. Частина для здорових на перетримці. Ця кошка знаходиться на перетримці. Її власника, у, у, власниця уїхала до Європи. Це кішка, яка впала з восьмого поверху. неї струс мозку, але їй вже краще. Вона... Спить лоточку – це є любиме місце. А це котик з розривом брюшної стінки. Йому вже краще. Він їсть, п'є водичку і почуває себе прекрасно. Коти тут усюди. Загалом і кішок, і собак понад 30. Із збільшенням пухнастих збільшився і штат клініки. Роман допомагає тут на волонтерських засадах. Виконую різні доручення. Працюю як асистент. Тобто... Також маю доручення доглядати за тваринами. Ось це. Подобається? Звісно. Очень часто зараз ми оперуємо тваринами безплатно. То есть, в первую очередь, это бездомные животные, которых неравнодушные люди, ну и мы сами, в принципе, находим на улицах города. То есть, все эти операции происходят бесплатно. А, большие скидки для военных. И а, если, ну, мы видим, что люди действительно нуждаются, в, их животные действительно нуждаются в помощи, там, пенсионеры, люди, которые в сложившейся ситуации остались без работы, Точно так також у нас все це проходит видом волонтерської діяльності. І деньги за таки ну, операції, маніпуляції, лічення ми не беремо. В черзі сидять Вікторія та її матір Любов. Принесли на операцію кота Рому, якого підібрали на вулиці. Вдома у Вікторії 8 пухнастих, у Любові 4. Ми не з хлопчика назвали його Рома, бо він дуже романтичний, всіх бошечок топчен. От зараз от хотімо його стерилизувати, щоб він далі не розмножався. І діло в тому, що... Пытались його пристроить, але він бабушке все помітив, забрали к своїм котам, а з нашими він діреться. Ну не знаю, якщо не подружиться, то, то не знаю. Якщо кокі ми відріжемо, то буде наш, якщо не буде дратися. Рома вже лежить на операційному столі. Процедура триває близько 15 хвилин, говорить Ганна Полянська. Ми рекомендуємо всіх котів старше 6-8 місяців, якщо вони не йуть в розведення, обов'язково кастрювати. Кормами, медичними препаратами та іншим необхідним допомагають волонтери, говорить Ганна Полянська. Олександр Гордієнко, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.